אפליקציית Regression Learner מאפשרת לנו לאמן מספר מודלים ולבחור את המודל המתאים ביותר לציור הדאטה שלנו, מבלי להצטרך לרשום קוד כלל. ניתן גם להשתמש באפליקציה כדי לבצע את חקר הנתונים שלנו, לבחור פיצ'רים שונים, לבצע אופטימיזציה של היפר שונים, ולהעריך את המודל שלנו. נפתח סשן חדש עכשיו, ונבחר את מרח על נתונים שבו נרצה להשתמש. מתבסס על סוגי הנתונים של המשתנים הקיימים, האפליקציה תדעה כבר להקצות אותם באופן אוטומטי כפרדיקטורים או כרספונסס. בשלב זה גם ניתן לווטל את הבחירה במשתנים שאינם רלוונטיים לנו לחיזוי התגובה, מה שיחסוך לנו בזמן האימון. אפשרות ברירת המחדלי של Cross Validation אשר מגינה מפני Overfitting. בתוגמה זו, שספציפית יש לנו הרבה נתונים, שימוש בגישת ולידציה של Holdout היא עובדת מספיק טוב. לאחר מכן נוכל לבחון איזה מודל Machine Learning מתאר את הדאטה בצורה טובה וההגיונית ביותר, ישנם מודלים רבים מהם נוכל לבחור, מודלים של רגרסיה ליניארית, עצר רגרסיה, מודלי רגרסיה מבוססים על גאושיאן פרוסס, SVMs ואנסמבלינק של עצר רגרסיה. אם כבר יש לכם מידע מקדים לגבי אילו מודלים יכולים להתאים לדאטה שלכם, תוכלו לאמן אותם אחד אחד, או לבחור קבוצת מודלים לאימון. אם אינכם בטוחים, פשוט ביוחרו את כולם, את כל סוגי המודלים, ועל ידי לחיצה על כפתור ALL, תתחילו לאמן. אפשר גם לנצל את היכולות המקבוליות של MATLAB ולאמן את המודלים במקביל כדי להייץ את זמוני הריצה. בתום האימון נוכל להתחיל להתפקס על המודל שנותן את הביצועים הראשונים הטובים ביותר. נוכל לראות המודלים ברשימת ההיסטוריה יחד עם שגיעת ה-Root-Mint-Square-Error שקיבלנו, או RMSE. איך זה בעצם מייצג להציב הביצועים של המודל, וככל שהשגיעה נמוכה יותר, כך המודל טוב יותר. האפליקציה תדגיש אוטומטית את המודל ביותר. נוכל גם לבחון פלוטים שונים שיתנו לנו פרטים נוספים על הבצויים של המודל. לדוגמה, פלוט של הפרדיקטיד למול האקשואל עוזר לנו להבין כמה טוב המודל המסוים שבחרנו בלנבי ערכים עבור ערכי תגובה שונים. למודל רגרסיה אידיאלי יש ניבויים שהם שווים לתגובות האמיתיות, כך שלכל הנקולות שוכנות על הקו הלחסוני. המרחק האנכי מהקו לכל נקודה מהווה השגיאה של החיזוי עבור אותה נקודה. כדי לייעל עוד יותר את המודל, נוכל לכוון את ההיפר פרמטרים שלו. האפליקציה תוכל לנסות שילובים וקומבינאציות שונות של ערכי ההיפר פרמטרים על מנת למזר את שגיעת המודל. האפליקציה תחזור על כל הקומבינציות השונות של ההיפר פרמטרים עבור המודל הנבחר, ונוכל לראות בסרטון כיצד השקיעה פוחתת כשר שילובים שונים של היפר פרמטרים עוברים מבולואציה. כשהתהליך יסתיים, האפליקציה תדגיש את המודל הטוב ביותר עם ה כאשר אתם מרגישים בנוח עם המודל שבניתם, ואימנתם, כיווננתם ושיפרתם, ואתם רוצים לייצא אותו, אז תוכלו לייצא אותו בחזרה לזיבת העבודה של MATLAB, או ליצור קוד MATLAB שמתאר בצורה פרוגרמטית, כל מה שעשינו בעזרת לחיצות כפתור בכמה דקות האחרונות, באמצעות לחיצה אחת על כפתור EXPORT.